كل يوم نعيشه يجعلنا في قلب الثورة التقنية الهادئة التي تحدث في جميع انحاء السلطنة، وقد شمل التحول الإلكتروني قطاع الرعاية الصحية لتلبية احتياجات الذين يتعاملون مع خدمات هذا القطاع ووضع الأساس لدمج العمليات وتحسين الكفاءة وأتمتة النتائج وزيادة مستوى الخدمة. سيكون ملف مريضك وكذلك ملفات أقرب أفراد عائلتك معك دائماً. فإذا ما أردت تحديد موعد مع طبيب أو إلغاؤه أو تغييره، فإنه يمكنك القيام بذلك بسهولة ويسر. كما يمكنك استخدام التطبيق لطلب تقرير طبي وتوجيه الأسئلة التي تراودك إلى طبيبك أو الاطلاع على الاستفسارات السابقة أو التسجيل كمتبرع بالدم والبحث عن الصيدليات المناوبة وموقع أقرب صيدلية ومواعيدها وأسعار الأدوية وكذلك الإبلاغ عن أي رد فعل سلبي لأي دواء أو عدم توفره لقد أصبح الدخول إلى الخدمات أكثر سهولة سواء كنت في السلطنة أو خارجها تأتي الفكرة من تقليل الوقت والجهد غير الضروريين ومساعدة كل مواطن عماني في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الحكومية بسهولة